A szellemfélében vagyunk, és van ez a szellemi tiszta szándék, ami képes formálni az anyagot. Még akkor is, hogyha ez az anyag a te tested. Elindítunk egy kurzust, ami a test átszellemítéséről szól. Hogy a tested sugárzóan egészségessé váljon, ragyogjon, megfiatalítsa önmagát és folyamatosan regenerálódjon. Várunk szeretettel.